اهلا اهلا اا توا يبدا البث توا توا الصوت موجود هل الصوت موجودا انا كيفش ما فهمتش كيفاش الكاميرا نتاعي ماهيش واضحه بالكده الصوت موجود قولوا لي ساع الصوت قبل كل شيء آه نشوف لك واحدة جديدة؟ إي شري واحدة جديدة، ساعة جديدة، آه قولوا لي فما صوت، أهلا وسهلا الصوت والصورة باهي، الصوت واضح واضح، أوغوزمو، أوغوزمو، المهم اليوم باش نحكيو في موضوع شوية صعيب شوية ياسر، مش شوية صعيب، ياسر صعيب. يا منامي منو نو نو نو ولا من عرش شنو ولا اسم انتاعك يضرب على الفيسبوك محمد كريم العبيدي تطلقاني وابعث لي مساج نبعت لك مديتاسيون تدخل المجموع أزول ولا نزول موضوع تحفون ولكن موضوع يعني معقد جدا معقد يعني عرفت يعني يا من المصطلحات البشرية اللي البشرية تستعمل فيها بالبداهة حتى علمياً منجموش ما أنت هيوسلوا يفهموا الزمن يعني الزمن عنده تفسير فلسفي عنده تفسير هو مسألة حسية أرسلت لي رسالة على الفيسبوك أرسلت لي على ماذا هل على البروفيلي أو على الصفحة كان على الصفحة أنا ساعات ما ندخلش للصفحة أبعت لي على نتاعي متاعي فهمت وتنجموا تضربوا محمد كريم العبيدي بالعربي عملت بروفيل جديد تنجموا زادة كيف كيف تبعثوا عليه بشتدخلوا المجموعة أه أي قلت زمن هو إبليس بالنسبة للفكر عندها الغنوصي هذا تو فيه الموضوع توا ضاعوا ضاعوا كل شيء حتى العلم حتى العلم حتى توا الابعاد الابعاد الابعاد الثلاثه الطول والعرض والعمق ومع نظريه بلان معناتها نظريه شو اسمه الاوتار حول ادخال ابعاد اخرى البعد الرابع ويبقى بعد الزمن هو البعد الوحيد الذي هو بعد غير مكاني ما عندوش وجود اصلا من المصطلحات الصعبه الصعبه جدا المهم انا باش نحاول نعطي نظره حول الموضوع على خاطر خونا اللي طلب مني هذا الشيء فهمت وانا تكلمت قبل عن الزمن فهمت هو بعد رابع، لا، هو بعد رابع غير مكاني، ولكن هناك هناك معناتها نظرية تتكلم على البعد الرابع المكاني الذي هو بعد لولبي. فهمت؟ و ونظرية الأوتار تتكلم على 11 بعد، وتعطي الزمن هو البعد السابع. فهمت؟ ها طبعاً حط لكم البروفيل الجديد ولا البروفيل هاو حط لكم البروفيل هذا مازال فيه بلايص. اصبر لحظة. اه نحط لكم بروفيل، ليه تعملوا مجهود أنتم راهم، اسمع. إن تعلقت همة بني آدم من وراء العرش لنا. راهو اللي يحب يدخل المجموعة ما فماش هذا ما نجمتش وبعثت وكل شيء. أنا كي ندخل المجموعة ما نرقدش الليل. ما نرقدش حتى ندخل لها أي مجموعة مهما كانت ولو حتى مش سرية ولو حتى هي تحت لرض المشكل انتوا ما تبذلوش المجهود الكافي ابذل المجهود نتاعك الكافي شد في الحاجه ما سيء انت توصل للحاجه مش تستنى الحاجه حتى تجيك اليدك من جد وجد هذاك آه البروفيل متاعي ما جيت نجم طبعا و هاول البروفيل متاعي الاخر هاني باش نبعث لك البروفيل نتاعي لاخر، او. اهاو. واعملوا مجهود بسيط هك سمحوني على التأخير اليوم كنت مؤخر ياسر، تو نحاول باش نكون في الوقت. المهم، ااا أه... نبداو في الموضوع نتاعنا، رغم اللي ما فماش ياسر أشخاص، سي نورمال، خاطر الوقت تبدل. مش يتكلموا على الزمن الزمن والزمن ما أدراك ما الزمن أول حاجة معنتها اللي لازمنا نعرفوها حول الزمن نبداو ساعه بالقول بتاعنا السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام أزول ولا نزول طبعا آه، مسألة آه، الزمن هي ما مسألة حديثة يعني الإنسان آه، يمكن لا يذكر معندها أشياء من الأشياء التي هي قديمة جدا قديمة جدا اللي ما نجموش حتى نرخوها ولا نقولوا وقتاش ظهرت يعني من الأشياء التي تعود إلى بداية الإنسانية طبعا عندما نشوف في عالم الأرض أو عالم الأحياء لا نجد من يستعمل الزمن أو يقيس الزمن حتى آدات الزمن التي يتم قياس بها الزمن اختلفت عبر التاريخ في تحديدها إلى أن وصلت إلينا كما وصلت وهي معنتها أدوات قائمة على الاتفاق وقائمة على المناخ وعلى الطبيعة التي من حولنا مثل القمر ومثل الشمس ونحن نعرف الزمن يعني التقويم, التقويم هو صنع بشري بأتم معنى الكلمة سوى الثانية سوى الدقيقة سوى الساعة سوى الأسبوع سواء الشهر او السنه او السنوات او القرن او الالف سنه كل هذه الامور يعني هي توقيتيه اوجدها الانسان مثلها مثل ما يسمى الكلام والعبارات للاشياء لكي يمكن ان نتعامل بها اما أداة ما يسمى المقياس الذي يستعمل به الزمن هو مقياس تقريبي وضعه الإنسان نجم نقوله اللي الزمن أو التوقيت هو هو عبارة على اتفاق بشري من بين بعضهم حول المسألة لكن السؤال الذي يطرح هل الزمن موجود أو غير موجود؟ المشكلة وقت نجيوا باش نعرفوا الزمن، ما نجموش نعرفوه. ما نجموش نعرف شو باش تعرفوا؟ تقول الزمن، شنو الزمن؟ الكلنا نعرفوا الزمن، هذه من الأشياء البديهية، ولكن شنو هو الزمن؟ وقت نجيو <تصفيق> نرجع للمعتقدات القديمة خلينا نرجع للمعتقدات القديمة جداً قبل ما نتكلموا على العلم العلم الآن يعتبر الزمن مسألة نسبية ويعتبرها أنها بعد من الأبعاد لتحديد الشيء كما نحدد الطول والعرض والعمق نحدد الزمن أي طائرة أي شيء كل شيء يجب أن يحدد الزمن لأن الزمن هو الذي يعطي للشيء وجوده في هذا الوجود أو يحدد ذاته رغم أن الزمن ليس بعد مكاني يعني لا يعتبر بعد مكاني البعد المكاني هو الطول والعرض والعمق. بينما الزمن هو بعد نجم ونقوله إحنا اتفاقي بشري لكن السؤال الذي نطرحه الان هل الزمن له وجود فعلي هل له وجود فعلي كي نشوف نلقاه موجود وجود فعلي وكي نشوف نلقاه موجود وجود فعلي طب مثلا أنت كانسان بعضهم مثلا ربطوا الزمن بالحركه يعني الزمن ربطوه بالحركه يعني تيك تك تك تك تك, تك يعني هذيك اللحظة هي ذهاب وإياب، ذهاب وإياب، ذهاب وإياب هي اللحظة ولكن حتى سؤال وفكرة الحركة فكرة صعيبة هل احنا بالفعل نتحرك؟ توا أنت كتشوف مجموعة من النمل على بعد مئة متر النمل هذا يتحرك ولكن هل انت ترى النمله يتحرك؟ هل تراه يتحرك؟ لا تراه يتحرك. تراه جامد. امال تقول تشعر بوجود التغيير. بالتغيير. جوستومون لهذا ربطوا ربطوا فهمت الزمن بالحركه. جوستومون الزمن هو الادراك لتغيير الابعاد المكانيه ولكن ولكن هل بالفعل الأبعاد المكانية تتغير؟ هل بالفعل تتغير؟ هل هناك حركة بالفعل في الوجود؟ يعني هذه كلها أمور ما نجموش ما نثبتوها هذاك علاش إحنا وقتا نحكيو وعلاش إحنا مثلا وطن... إن الفكر القديم متاع ما يسمى آه الإلحاد المادي فكر انتهى وأكل عليه الدهر وشرب فمتقى. الزمن زاد حاجة أخرى في الزمن حاجة أخرى مهمة هل الزمن هو الماضي أم المستقبل أم الحاضر هل الحاضر موجود هناك يقول لك الحاضر غير موجود لأن الحاضر هو في الحقيقة تلامس بين الماضي والمستقبل هو نقطة الوسط بين الماضي والمستقبل لو ناخذ الحاضر بأتم معنى الكلمة الفعلية المنطقية سوف نجد الحاضر هو كما قلتنا كثير من المرات إنها الحاضر هو مغزل يغزل بأدوات الماضي المستقبل أنا توا وقتها قلت الكلمة ولدت في الماضي بل ما نقولها هي في المستقبل وأنا قاعد نتكلم هذا هو الحاضر إذا هنا وهل الزمن سؤال آخر وهل الزمن موجود خارج المادة وأم هو مرتبط بالمادة ومرتبط بالمكان هذه المشكلة هي مسألة ما يسمى الانفجار العظيم يقول قبل الانفجار العظيم ليس هناك زمن بينما الزمن ظهر مع الانفجار العظيم أو الانفجارات العظيمة. فهمت؟ الانفجار العظيم بدأ به الزمن ولهذا ربط الزمن بالحركة وربط الزمن بالمادة يجعل من الزمن شيئاً معناتها حديثاً، مجموع حديثاً ومرتبطاً ارتباط كلي بالمادة وبالحركة، الحركة التي موجودة في العالم خلينا نرجع الجانب معناتها عقائدي شوية في مسألة الزمن فهمت؟ المسألة العقائدية شوية أنه هناك دين ظهر فما البعض يقول إنه دين يعني موجود قبل الزردشتية هناك من يقول أن هذا الدين وهو دين مهم جدا ونحاول بش نحط التصويره باش باش نبارطاجي التصويره نتاع الصوره نتاع الاله هذا الاله آه هوا باش نحاول باش نبارطاجيها اوكي هذا الاله لحظه شويه حتى لين يتحل Voilà. سامحوني. أه. شبي ما حبش يتحلل. ده رسمه ما ما لقيتش الواحد ها ها ها ها. لحظه ما حبش يتحل المهم مش مشكل المهم هناك إله معروف اسمه زيرفان هذا الاله زيرفان هو من الالهه الذي يقال انها اقدم من الزردشتيه هدية هذه معنتها الاله مع أنت له دين اسمه الزورانية ومعروف ايضا باسم الزرفانية هي احد البعض يقول احد الفروع المندثره من الديانه الزردشتيه. والبعض يقول انه هو قبل الديانه الزردشتيه. هذا المعتقد القديم جدا يؤمن بإله اسمه زوران. وهو يتفق مع الزردشتية في عدة أمور منها فكرة إله الخير وإله الشر واحنا نعرف في الزردشتية إن إله الخير وإله الشر واحد عكس لآخر وما تذكرش الزردشتية شكون أوجد هذا من إلهين بينما الزورانية فهمت اللي هي يقال انها اقدم من الزردشتيه تؤمن بان زورفان هو من اوجد اله الخير واله الشر وهو يطلق عليه اله الزمان. يعني هذا معناته معتقد قديم فهمت ويعتبرون هؤلاء زوران فهمت من حسب وجهه نظرهم هما اله لا نهائي بلا ابتداء وبلا انتهاء وكان يعرف ايضا بلقب الواحد والوحده حيث كان يذكر ويؤنث كان كانوا يصوروه كانهم اله كانوا يعتبرونه يعتبروه اله محايد بدون عاطفه وبدون شعور وبدون خير وبدون شر وهو الذي يطلق عليهم أيضا الديانة الزمانية. فهمت؟ هذه الديانة اندثرت، اندثرت كليا ولم يعد لها وجود، ولكن، ولكن هذه الديانة كانت منتشرة، كانت موجودة في إيران، في عندما ظهر الإسلام. وكان شو سلمان الفارسي ينتمي لهذه الديانة وكانوا قبائل عربية ينتمون للديانة الزربانية أو الزمنية الذي كانوا يطلقون عليهم الدهريين وكانوا هؤلاء يؤمنون إن لا يهلكنا إلا الدهر فالبعض هنا يقول إن الدهريين هم ملحدين وليس صحيح بدلالة أن هناك حديثا قدسي معروف يقول لا تسب الدهر فالله هو الدهر وهنا نرى أن الإسلام أخذ من الفكر الزمنيين هدوم أو الدهريين هذه الفكرة واعتبر أن الدهر هو الله هو الله وهل تدري القول القول القول ان الدهر هو الله ماذا يعني القول ان الدهر هو الله يعني ان الزمن موجود قبل الماده وهذا خطا لان الزمن مرتبط بالحركه وبتغير الاشياء وتغير المكان لا يمكن ان يكون الزمان موجود خارج اطار الماده بدليل عندما تنام وتحلم او عندما تقوم بالاسقاط النجمي لا تحس بالزمان ليس له وجود الزمان الزمان يفقد وجوده وعندما نفقد المكان نفقد بطبيعتنا الزمان اذا الزمان لا يمكن ان يكون هو الدهر يمكن أن يكون مرحلة متقدمة كما يقول العلماء أن, إن الزمان بدأ في اللحظة 0 فاصل فاصل فاصل في الواحد قبل بعد ما يسمى الانفجار أي حركة الزمان بدأت مع حركة الانفجار فهمت إذا هوني آه آه معنتها هوني معنتها المسألة تصبح إن آه الدين هذا ما نجمتش نحط لكم التصوير بتاع هذا الاله ما تنجموا تضرب زيرفان في في جوجل فمتى خل نزيد نحاول نشوف نجمش آه آه ما نجمتش مع الأسف ما نجمتش نحط من لكم التصويره الهونغار ما يحبش يتحل المهم مش مشكل مش مشكل اما تنجموا تضربوا كلمه زيرفان هاني باش نكتبها لكم باش تشوفوا المنظر نتاعه فهمت زيرفان هذا الاله هاني كتبته لكم زيرفان أه. أه. باش تنجموا تشوفوا المنظر نتاعه الشكل نتاعه اله غريب عجيب آه، كله آه، عنده ذيل طويل وحتى ان هناك ما نعرفش كن نبعت نبعث انا صوره على الهونغار هوني ما نجمش نبعث الصوره آه، باش تنجموا تشوفوه هوني من الجمش آه، ما نجمش نبعث ما تنجمش تبعث في الواحد صورة ما تنجمش خاطر فما حتى تصويره قديمه جدا للاله موجوده صوره قديمه جدا صورة قديمه جدا للإله ناش كان نجموا نبعثوا اجوتي لا ما تنجمش ما تنجمش تبعث في في الهونج في ما تنجمش تبعث تصاور دوماش المهم خلينا نكملوا الحكايه شي همنا في التصاور اما هكا كتبت لكم الاسم زرفان باش تشوفوا المنظر نتاعو والواحد اذا في الحقيقه الاحساس الاحساس كتبتها كتبتها كتبتها زرفان كتبتها زرفان هل <تصفيق> <تصفيق> إله الزمن يشعر بمرور الزمن لا هما يعتبروا أن إله الزمن هو, هو هو هو روح الوجود يعني هو خلق إله الخير وإله الشر وجاء معناتها خلقهم فيه يعني هو موجود ضمن هذا الوجود ولكن هو إله محايد فهمت هو يعني محايد كليا فهمت طريقه انه يترك الخير والشر يتصارعون كما يريدون كانوا يسكنون كانوا في منطقه ايران كانوا في منطقه ايران كانوا موجودين لهذا وقع خلط فهمت هل هما مذهب هناك من يصنفهم مذهب غنوصي زردشتي وهناك من يصنفهم مذهب غنوصي قبل الزردشتيه وهو الذي ادى الى وجود الزردشتيه وعندما ظهر الاسلام كانوا هناك عرب يؤمنون بالمذهب الزمني الذي هم الدهريون والذي يقولون لا يهلكنا الا الدهر فقط فهمت. لأن بالنسبة للديانة هذه الدهريون أن الدهر هذا يا إله زورفاني إله زمان هو وجد الخير والشر وجعلهم يتصارعون وجعلهم يتصارعون وكان يتدخل للقضاء على هذا أو على هذا لكي لا يطغوا أحدهم على الأخ يعني بالنسبة للديانة هذه الزمن هو الحامي لانتصار الخير وانتصار الشر هو الحامي يمنع انتصار الخير على الشر كلما يجد الشر بدأ يتغرب على الخير يم يعني يقتل الخير وعندما يجد الخير ينتصر على الشر يقتل يعني يضعف الخير وعندما يجد الشر ينتصر على الخير يضعف الشر لأنه إله محايد هو اسم الواحد والوحدة مذكر ومؤنث ليس له أي صفة وليس له عاطفة أصلا وليس له إحساس وليس له أي شيء فهمت إذا خلينا نكمل من بعد نمشيو للاسئله خلينا المسألة يعني الإنسان في الحقيقة وعيه بالزمن هو ضمن وعيه بانسانيته فلهذا فلهذا اعتبرت معنت معنت مهم جدا ان ظهور الانسانيه كان ظهور للزمن، يعني فكره الزمن ظهرت مع ظهور الانسان او وعى وحس وايقن الانسان ان بدون عنصر الزمن لا يمكن أن يفهم وجودها حتى التاريخ حتى التاريخ عندما نقول الآن عندما ما قبل التاريخ ما معنى ما قبل التاريخ, ما قبل التاريخ؟ ما قبل التاريخ يعني ما قبل التدوين لا يعني أن قبل التدوين لم يكن هناك تاريخ للإنسانية لأن تاريخ التدوين قريب جدا قديش؟ 8000 سنة 10,000 سنة 12,000 سنة هل البشريه وجدت منذ 12000 سنه او 7000 سنه؟ لا، البشريه ظهرت منذ مليون و ألف سنه منذ منذ اكتشاف النار. يعني الانسان الحالي، الانسان العاقل، موجود منذ مليون سنه، لم يوجد الان. اقدم انسان توا تقريبا عاقل، باش ما نقولوش باش ما قبل الانسان العاقل فما الانسان ما يسمى الماهر الذي اكتشف النار ولكن الانسان العاقل ظهر منذ نصف مليون سنه بينما عندما نتحدث في التاريخ نقول قبل التاريخ ونتكلم على التاريخ نتكلم 7000 6000 8000 10000 سنه في بعض الاحيان نصل 12000 سنه فما قبل 12000 سنه هو قبل التاريخ أو 10,000 سنة هو قبل التاريخ، بينما الإنسان موجود قبل التاريخ، يعني الإنسان العاقل مش ما نقولش الإنسان الماهر، وجد وجد قبل التاريخ الذي عينه الإنسان ب 490,000 سنة. 490,000 سنة، هل هذا كله ليس تاريخ؟ والتاريخ نسبي. التاريخ نسبي، يختلف من مكان إلى مكان. ليس التاريخ.. الذي موجود على الارض مثل التاريخ الذي موجود في منطقه اخرى من الكون. يعني هناك اختلاف. اذا احنا عندما نشوفوا معناتها البشريه بالفطره الانسانيه ماذا لاحظت؟ لاحظت ان الحركه الحركه او ما يسمى التحرك يؤدي الى الموت. يعني أي شيء يولد يموت أي شيء يولد يموت أي شيء يكبر يموت أي شيء يتحرك يموت يعني البشرية لاحظت بالبداية فخلقت من هذه الحركة الزمن واعتبرت الزمن هو المقياس الذي يقاس به التغيير الذي يحدث على الماده هذا شنو وصل لفهم الانسان لكن عندما نرجع للفكر الغنوصي الغنوصيه تعتبر الزمن تعتبر ما يسمى التسميات الدينيه اللي الملائكه آه آه الله آه الشيطان الإنسان هذه التعبيرات الغنوصية لها عندها تسميات أخرى مثلا كما قلت لكم قبل إن الله أو ميسى الله الرب فالغنوصية الرب خاطر في الغنوصية لازمكم تفهموا حاجة الغنوصية لا تتكلم عن الله الغنوصية تتكلم عن الرب وهناك فرق من بين الرب والله وقد قلت لكم المسألة هذه الله هو اسم عالم لإله القمر مثله مثل آمون إله الماء تانيت أو افروديت إله الحب أو زوس أو إله الرعد أو إله كذا خطر الانسان في الاول في الاول عندما سكن في الادغار لم يكن ينظر الى السماء في الاول كان ينظر ما حوله فكان كل الهه ترمز الى شيء جامد يعني ترمز اله الجبل اله الواد اله البحر ما وراء البحار اله يتمثل في شجره قديمه اله يتمثل في مكان لكن الانسان عندما بدا يخرج من افريقيا ويعمر الارض لا يستطيع ان يحمل معه الهته التي هي الجبال والاشجار وال فهنا الإنسان اكتشف أن هناك شيئاً عندما يتحرك على الأرض عندما يتحرك على الأرض هناك شيئاً نراه في كل مكان يعني سواء كنت في إفريقيا أو في أوروبا أو في آسيا أنا أرى السحب أرى القمر أرى الشمس أرى الرعد أرى البر فهنا تحول الإيمان من أشياء فوق الأرض الى اشياء ما فوق الارض وربطوا هذه الاشياء التي فوق الارض بالاشياء التي معناتها في الارض فخلقوا اله القمر فهمت وسموه الله وخلقوا امان اله الماء او المطر فهمت امون او خلقوا اله الحب معناتها خلقوا عده من الالهه اوكي. فهذه آلهة، هذه اللي قلت لك عليهم الله، زوس، تانيت، كلهم آلهة زو... كل ما كل ما آلهة، كلهم هذوما أفروديت كلهم آلهات. ولكن هذه فكرة الإله هي فكرة نابعة من الأصل من فكرة الرب التي في الغنوصية. الرب شنو في الغنوصية؟ الرب في الغنوصية هو الواعي، هو الوعاء، هو القاعدة. هو الأساس هو العدم هذا هو الرب هو الحامي ليس بمفهوم الخالق حتى احنا وطن نتكلم نقول رب الأسرة رب الأسرة يعني ليس بالضرورة رب الأسرة هو أبو الأسرة يمكن يكون رب الأسرة هو الحامي والمشرف على الأسرة فكلمة الرب هي مرتبطة بفكرة العدم اكثر من اللي هي مرتبطه بفكره اله والزمن شوي معناته لو نرجع للغنوصيه ان هذا العدم عندما بدا في الحركه حدثت الحركه حدث ما يسمى الزمن الذي هو بيدو اللي احنا نحكيوا عليه ونقوله اللي من بعد اوجد ما يسمى بالطاقه خاطر الحركه هي الذي اوجدت الطاقه اذا عندما توجد الطاقه الطاقه هي شيء موجود والشيء الذي يقابل الطاقه الذي هو غير موجود اللي هو الزمن والزمن هو الذي يهلك الاشياء فلهذا الغنوصيه ترى ان الزمن هو ابليس والانسان يجب ان يحارب الزمن لماذا يحارب الزمن؟ لأن عندما نحارب الزمن حتى فما حديث يقول لك أكثر أهل النار سوفون شو معناها سوفون؟ يعني يقول لك سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل وإحنا كي نجي نشوفوا معنتها في الأديان الإبراهيمية عندما يتكلمون على الجن على جنة الخلد وخالدين فيها أبداً يعني عندما الخلود تعرف معنى الخلود الخلود يعني انعدام الزمن الزمن لم يعد له قيمه اصلا فلهذا الوصول للازليه فهمت الوصول للازليه هو الانتصار على الشر الذي هو الزمن وانت تيجي تشوف الحرب مع ال... احنا نقولوا فما قوله تقال معروفه يقول لك le temps c'est يعني الوقت هو نقود، الوقت نقود، الوقت قيمه يعني انت وقتها تقرا كتاب في النهار مش كيما تقرا كتاب في جمعه. لهذا الغنوصية تركز على مسألة واحدة فما قولة معنتها من القواعد اللي يعيشها الغنوصي اللي يعيش الغنوصية انه لا يعيش العمر يعيش اليوم الغنوصي فما قولة باش نعاود نقولها يقول لك الغنوصي هو الذي يموت كل يوم ويحيا كل يوم هذا هو الغنوصي انك تموت كل يوم، أنا كل يوم قبل ما نرقد سيئة اللي حبيت نعمله الكل عملته وعملت أكثر منه، نحط راسي على المخدة باش نرقد، كأنها انتهت مهمتي، الغنوصي لا يعيش الدهر، يعيش اليوم. لانه يعلم وهو واعي ان هناك الموت لانه يعلم وانه واعي ان الزمان يهلكه لا يهلكنا الا الدهر هو كلام صحيح كي تشوف شنو اللي يهلكنا الا الدهر ولكن هل الدهر هو الرب لا الدهر هو تمرد على الرب كيف؟ بسيطه جدا الحكايه كيف الدهر هو تمرد على الرد احنا نعرف ان العدميه وعدم الحركه هي شيء ازلي يعني لا يحكم فيها الزمن اي موجوده من الازل الى الازل لا يحكم فيها لا زمن ولا مكان بينما بينما الماده الذي إحنا موجود فيها، موجودين فيها، يحكم فيها الزمن، إذا الزمن له سلطة على المادة، وليس له سلطة على العدم، أي بمفهوم آخر أن الزمن له سلطة على الظاهر، وليس له سلطة على الباطن، أو سلطة على الجسم، وليس له سلطة على الجوهر أو النفس. الزمن والحركة، ماذا تفعل للمادة؟ إحنا المادة قلنا هي حديثة، وهذا باتفاق كل الناس، المادة، المادة حديثة، المادة وجدت والمادة تموت. والزمن يؤثر على هذه المادة، إذا الزمن هوني ماذا يفعل؟ يعيد المادة إلى العدم يعيدها إلى العدم أي لو ننظر بنظرة حيادية هل رأيتم في يوم من الأيام ما نعرفش حاجة كيف الآلة أنا شفتها مرة مثلا خاصة في الآلات نتاع الحصاد ولا حاجة فهمت ألا آه تخرج، أنا شفتها هوني خاصة في آلات الماء. يعني آه الآلات نتاع مقاومة السدود أو مقاومة البحار. فهمت؟ يعني الماء يخرج ثم يعود، يخرج ثم يعود، يخرج ثم يعود. إذن هوني عبارة على أن العدم يصارع في الزمن. هذا يقتل، والآخر يعاود يخرج. انت تشوف الناس تموت وناس تولد ناس تموت وناس تولد ناس, ناس مجرات تدمر مجرات تولد يعني كان هناك صراع كبير بين العدم الذي يريد ان يكون ازلي في الوجود وبين الوجود المادي الذي يهلكه ويعيده للعدميه هذا الصراع الذي موجود بين العدميه الازليه التي هي غير مرتبطه بالزمن والماده المرتبطه بالزمن، هذا الصراع معناتها سوف معناتها يتواصل يمكن الى لا نهايه، ما يمكن يتواصل ولكن نحن كبشر احنا كبشر لولا نوصل لو لا نجد حل احنا عنا روحنا احنا كبشرية عنا قداش مزل عنا يعني على حسب التفسير العلمي مزل عنا ما عادش ياسر يعني تجي تشوف عنا نصف عمر المجرة عنا خمسة مليار سنة خمسة مليار سنة لازمنا نتغلب على الموت التغلب على الموت والموت في المادة هذه هي المهمة الذي جاء إليها ليس الإنسان وإنما كل شيء واعي في هذه المادة. عبارة على إحنا أو كل موجود ذكي موجود في كوكب آخر مهما كان ويمكن نلتقي به ويمكن نتصارع معاه ويمكن نتحارب معاه ويمكن نتفاهم معاه. الهدف نتاعنا يعني إن إحنا رسل العدم في عالم المادة للتغلب على الماده والتغلب على الزمن. والانتصار الذي تتكلم عليه الاديان الابراهيميه، الانتصار الانساني على الشيطان فهمت الانتصار الاسلامي عا انتصار الانساني على الشيطان هو الانتصار على الزمن. تعريف قديم الزمن هذا هو ما هو زمن هو عملية تقدم الأحداث بشكل مستمر وإلى أجل آخر مستمر بدأ من الماضي مرور بالحاضر حتى المستقبل وهي عملية لا رجعة فيها أو اسمع أحمد أخ أحمد لا تعتمد على ويكيبيديا ولا تعتمد على الويكيبيديا العربية خاصة اقرب الانجليزيه اقرب الفرنسيه اقرب الشنويه اقرب السواحيليه اقرب النيكاراغويه ما تقراش بالعربي فهمت يعني الزمن هو بعد من الأبعاد المكان ولكن الى الان لا يم... لا يعتبر لا يدخل في الاشياء التي في الاشياء الملموسه هي الاشياء المحسوسه الاشيه معادله من المعادلات والزمن هو نسبي الزمن نسبي ويمكن ان يتغلب الانسان علميا يمكن ان يتغلب الانسان على الزمن ويمكن ان يعرف الماضي ويعرف المستقبل هذه مساله معناتها علميا مازالوا ما زالوا وما وصلوش ولكن فهمت العلم ماشي نحو هذا الشيء لان كما قلت لكم لو ابتعدنا لو مخلوق اخر من كوكب اخر انظر على بعد مئة ألف مليون سنه سوف يرى الديناصورات، اذا سوف يرى زمن غير الزمن الذي احنا نعيش فيه، كما قلت لك لو تنظر الى عش مثلا مجموعه من النمل على بعد مئة متر او 200 متر سوف تراهم معناتها ليس كما هم يعيشون بالضبط. فهمت؟ طبعا طبعا الزمن اينشتاين حسم في مسألة الزمن بتجربة القطار بتجربة الشخص الذي موجود في القطار والشخص الذي هو خارج القطار فهمت هذاك علاش معناتها يعتبر نسبي طبعا غاية الإنسان الإنتصار على الموت والعيش في الخلود يعني الإنتصار على الزمان هذه هي والأذية غاية الإنسان وغاية كل موجود تمت... الزمن ليس له أهمية لولا لو لا, لو لا... أقول الإنسان لو لا هناك من يعي الزمن هو ليس له أي لو نفترض أن الإنسان غير موجود نفترض أمل نفترض إن... أن الإنسان غير موجود هل تدري ماذا سوف يقع سوف يقع ما وقع للوجود قبل وجود الانسان. يعني اشياء تولد وتموت، تولد قبل ما نتوجدوا احنا قبل مليون سنه او 2 مليون سنه. كيف كان كيف كانت الارض؟ هل كان من يتكلم عن الارض اصلا؟ ما عندها حتى قيمه. ما عندها حتى قيمه، لا شمس عندها قيمه، لا قمر عندها قيمه، لا ارض عندها قيمه، لا اشجار عندها قيمه، لا, عندها, قيمة، لا عندها حتى شيء. وجود الانسان هو الذي جعل فهمت للاشياء هذه قيمه ز... نسبته زمن مكان فوالا هو الزمن ز... ز... ز... زمكان اسمه الزمكان نسب... نسبيه اينشتاين فهمت بالفعل عفر برك فهمت الزمكان المهم إذن احنا لازمنا نفهم حاجة هوني مش منزيدش نطول عليكم خطر وخرت عليكم سامحوني اليوم وخرت عليكم كنت شوية فهمت تعب وعن فهمت مهمة أش... مش منقولش الإنسان خطر لا أريد أن أنحاز للإنسان لا أريد أن أنحاز رغم أني أنا إنسان فهمت لا اريد ان نحس ونريد ان أ... فما بعضهم يقول لك انا انساني انا ما نقولش انا انساني انا نقول انا وجودي انا وجودي وجود واعي انا رب هذا الكون الرب بمفهوم المسير ليس بمفهوم مفهوم الخالق لان انا وتجي واحد كما قلت لكم يسألني يقول لي من خلقك ونقول له خلقني أنا لم أخلق، أنا واجب الوجود مثل ربك لما واحد يقول لي من خلقك، نقول له أنا لم أخلق أنا واجب الوجود، أنا أوجدني هذا الوجود كله وهذه مسؤوليتي، هذه مسؤوليتي ومسؤولية أي إنسان واعي عندما يقول لك وعرضنا الامانة على السماء على السماء والجبال والارض ولم فهمت وما قبلوهاش وقبلها الانسان انه كان ظلوما جهولا فهمت ما عجبتنيش فكره كلمه ظلوم جهولا يمكن يقصد اللي ما فهموش معنى الامانه فهمت اللي ما فهموش معنى الامانه الامانه شنية هي الامانه؟ الامانه هو التغلب على الزمن، التغلب عليه كلياً، وأن نصل إلى الخل. إذا هوني بشلخص المسألة، فهمت؟ بشلخص المسألة، الزمن بالنسبة للغنوصية هو العدو الأساسي في الوجود. بالنسبة للعلم هو نسبي، نسبي ومرتبطها بعد من أبعاد. التموقع في هذا الوجود مع الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق مع أبعاد أخرى على حسب نظرية الأوتار فهمت؟ و الزمن من الناحية الفلسفية ما معنتها كل واحد معنتها تكلم عليه على أساس أنه مرتبط بالحركة مرتبط بالتغيير على المادة مرتبط باي شيء، فهمت؟ يعني موجود في العالم الوجود المهم الزمن هو مرتبط بعالم الماده. فهمت؟ وعندما نوصل الى الازليه الزمن يصبح ليس له قيمه. فهمت؟ vaincre la mort, un vieux rêve, comment arriver. On va arriver, on va arriver. On va arriver. ديجا احنا وصلنا أن الإنسان توا أنت كي تعيش 50 سنة راهو كأنك عشت 500 سنة بالنسبة للإنسان قبل 200 سنة ولا حتى 500 سنة. قبل كان بشي يسافر من بلاصة لبلاصة يحبلوا عامين ثلاثة. توا نسافروا في لحظة. احنا قاعدين نتغلبوا على الزمن راهو. فهمت؟ قاعدين نتغلبوا على الزمن وقاعدين ننتصروا عليه. المهم العلم العلم العلم العلم العلم والفيزياء والكيمياء وكل هذاك الاشياء الان راهو تطورات كبيره احنا مزلنا بعاد عليها فهمت الازليه ها ما هو الازليه الذي تتحدث عنها الازليه هو بقاء الوعي في الماده لا يموت يعني انت ما عادش تموت تولي تدخل وتخرج في الماده كما تحب شفت النيرفانا اللي يقول لك وتوصل للنيرفانا تولي ترجع وت... الماده و... وتدخل وتخرج كما تحب او تنجم تراقب الماده او يكون عندك وعي هذه الازليه هي انك انت قبل ما تموت يحولوك في جسم اخر بفكرك بوعيك بكل شيء بدنك يموت ولكن انت تبقى حي ده واحنا نبدلوا الجسم كله بخاسك تقريبا فهمت هناك حيوانات لا تموت اي شيء بالفعل هناك حيوانات لا تموت لا تصير الشيخوخة وهناك حيوانات عندها قد مثلا هذاك هو نوع من فقاع البحر يعيش معناتها ميموتش بالكل ميموتش فهمت اذا العبره العبره ليس العبره هذاك علاش انا نقول لكم حتى لسقط النجمي وكل شيء نقول لكم انت ما تدمنوش عليه حتى ولو تعملوه والأمور الغيبية وكذا حاولوا باش تبعدوا عليها علاش خاطر باش نعيشوها احنا بطبيعتنا حاول باش تثبت في المادة هذه المادة لازمنا نبقاو فيها هذا الوجود لازمنا نبقاو فيه الآخر لحظة الآخر دقيقة الآخر نقطة وأن نوصل باش نقضيه على كل الأمراض وأن نعمر الكرة الأرضية وأن نعمر خارج الكرة الأرضية والمجموعة الشمسية ونعمر الكواكب عبارة عبارة على احنا توا موجودين في قصر وساكنين حاشاكم في المرحاض. العرض عباره على المرحاض. هناك اه اخيرا كنت نقرا في بحوثات، قال هناك كواكب من الالماس، هناك كواكب من الذهب، هناك كواكب من الزمرد، هناك كواكب معناتها من احجار ثمينه. احنا في المستقبل يعني نجموا بسهوله تامه. جينا نيزك قطع قد جبل ذهب فهمت إذا هذا هو مع أنت المطلوب الوعي هو أهم شيء الوعي هو أهم شيء والوعي هذا يجب أن لا مع أنت يجب أن نكتشف حقيقة الموت وننتصر على الموت فهمت يجب ان ننتصر على الموت مهما كانت الظروف المهم نظن اعطيت فكره على الزمن كما قلت لكم في الغنوصيه هو الشيطان او ابليس الذي يجب ان نتغلب عليه ان نعيش الحاضر في العلم هو بعد من الابعاد يدخل في البعد الرابع من الزمان والمكان وهو نسبي وفي الفلسفه هو تحريك الحركه والتغييرات التي تقع على الماده ومرتبط بحركه الكواكب على حسب وجهه نظرنا وهذا ما راي بصفه عامه على الزمن فهمت المهم شكرا لكم وشكرا على الحضور واعذروني اليوم كنت شويه تعب نحاول غدوه باش نعمل مع العشره المقابله كما قلت لكم بعد رمضان باش نبدا في فيديوهات تتكلم شويه على السياسه اما ليس بمفهوم الفعل السياسي وانما بفعل المعلومات السياسيه وخاصه نحب نعمل حلقات حول الكتاب نتاعي باش نفصل فيه وجهه نظري بكل تفصيل، تحياتي للجميع وشكرا لكم وشكرا على التشجيع وشكرا على الحضور وشكرا لكل شخص موجود معنا هنا او في المجموعه، بسلامه بسلامه. هاي آه, كيفاش باش نقص؟ كيفاش باش نقص؟ ما مانيش عارف كيفاش، الهنقر ولا الهونقار ولا ما كيفاش باش نقص؟ ما يتقصش، باهي، جاستيون دي الغنديخ ها آه، هني عرفت هني ليه هاي آه، بس لما أزول